У цьому відео я розказую, як закрити ФОПа особу підприємця без перевірки. Щоб повністю в деталях розбиратися в цій темі, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям відкрити, закрити, вести їхній бізнес. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, підписуйся на мій канал. Також ти можеш замовити індивідуальні послуги чи консультацію по контактах, що є на відео чи на моєму сайті. До мене часто надходять запитання від глядачів щодо того, чи може він закрити фізичну особу підприємця без перевірки. Власне, в цьому відео я хочу поставити остаточну крапку по цьому питанні, використовуючи посилання на чинне законодавство України а саме податковий кодекс. До речі, до мене досить часто надходять запитання від моїх глядачів. На більшість з них я відповідаю, проте деякі запитання є об'ємні і, власне, потребують індивідуальної консультації, яка є оплатною. Власне, ти завжди можеш задати свої запитання, і я обов'язково відповім. Так от, ситуація така. Люди часто думають наступним чином. Я зареєстрував ФОПа, майже не стіснював діяльність або взагалі не здійснював діяльність і хочу закрити ФОПа повністю без перевірки. Власне, цей інтерес людей до закриття ФОПа без перевірки також часто підігривають некомпетентні юристи, які кажуть, що для того, щоб закрити ФОПа, потрібно просто піти занести заяву в ЦНАП, просту саму і все. Це зовсім не так. Я зняв окреме відео про закриття фізичної особи підприємця покроково. Як це зробити, можеш переглянути в іншому відео на моєму каналі. Так от, чи можна закрити ФОПа без перевірки, дає відповідь стаття 78 Податкового кодексу. України. Не йдеться про те, що державний реєстратор повідомляє податкового інспектора про те, що ФОП затривається, і, власне, інспектор на підставі наказу свого начальника може провести податкову перевірку. Знову ж таки, що нам каже ця стаття? Ця стаття нам каже про те, що податкова може призначити перевірку, а може і не призначити. Тобто прямого обов'язку призначити податкову перевірку немає. В даному випадку податкова керується декількома критеріями, чи слід чи не слід призначати податкову перевірку. Наприклад, якщо там є несплачені податки, а також був якийсь банківський рахунок, то, скоріше за все, податкова проведе перевірку. Якщо там взагалі не було ніякої діяльності, помірно здавалися звіти і платилося ЄСВ, то, скоріше за все, перевірки не буде. Власне, передбачити, чи в твоєму ФОПі буде перевірка чи не буде, досить складно, тому що, знову ж таки, тут йдеться про суб'єктивне рішення податкової інспекції. З іншого боку, українська реальність така, що в більшості ФОПів, насправді, не проводять податкової перевірки через те, що інспекторів досить мало і фактично, фізично нема, кому проводити ці податкові перевірки. Тому, загалом, відповідь на питання, чи можна закрити ФОПа без податкової перевірки, так, це зробити можна, проте не факт, що саме твій ФОП закриється без податкової перевірки. Тут все досить індивідуально і передбачити досить складно. Якщо в тебе є якісь запитання, чи потрібно закрити ФОПа, я можу тобі повністю надати цю послугу та проконсультувати. Контактні дані є на відео або на моєму сайті. Також пиши коментарі, я зазвичай відповідаю. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал. Став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, розкажи друзям про це відео та мій канал, а також переглянь інші відео на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.